Areál Kempus Stříbrný rybník se doslova mění před očima. Společnost Městské lesy Hradec Králové získala tento areál pod svoji zprávu v lednu letošního roku a od té doby lesníci intenzivně pracují na modernizaci celého areálu. V tuto chvíli je například vyčištěn polostrov od Souší, vyčištěna je pláž, kam se také naváží nový písek a odstraněny jsou i vrstvy rákosu na březích vodní plochy. Než se ale začalo intenzivně pracovat, tak lesníci podrobili areál kempu detailní analýze a zjistili, že kemp je po předchozím nájemci ve velmi nevyhovujícím stavu. Dívali jsme se vlastně na ten stav, nevěděli jsme, jak vypadají chatičky a neznali jsme, jak ty stavby vznikaly a, a v jakém jsou stavu. Takže to bylo pro nás novou, když jsme to převzali a zjistili jsme, že ten stav je horší, než jsme si mysleli. To, co jsme připravili, je vlastně nějaký rozvoj, ale v tuhle chvíli jsme ve fázi, že se snažíme zlegalizovat, co tady je a opravit, a, protože i kanalizace je nefunkční, teďka máme volnojený vak, který ji protáhne. Tady nebyla dělaná žádná právidelná údržba vlastně těch věcí. Okapy byly schnilý a urvaný, protože je nikdo nečistil, byly střechy děravý, protejkalo do chatek, protože ty větve byly zapíchané v těch stříškách, takže nás čekalo plno věcí teďka opravit. Nehledě k tomu, že vlastně ty chyty byly vybydlené, a nenechali nám tam ani postel a, a vyrvali i vlastně, e, skřínky kuchyňské a všechny kouty. Změny jsou už teď viditelné. Tohle už je torzo nevyhovujících toalet, které půjdou kompletně k zemi a vyrostou tady nové. Řemeslníci pracují i na interiéry chatek. Ty byly postaveny v 70. letech minulého století a neprošly téměř žádnými úpravami. My jsme v současné době dokončili opravy. Vnějšku, to znamená, kdy byla problém třeba střecha nebo okapy, tak vidíte, to bylo vyměněno. A teď probíhají opravy vnitřků, zatím jsme ve fázi, kdy instalujeme kuchyňky a vyměňují se kompletně podlahy. V průběhu roku bychom pak chtěli vyměnit všechna schodiště. I občerstvení dozná výrazných změn. Nový nájemce spustil v objektu razantní zásahy. Dá se říct, že za námi je tak asi 60% těch prací, které jsme si tady jako vytýčili, že je zapotřebí udělat. Takže v tuhle chvíli vlastně se dělá kompletně nová elektrika, přebrušovaly se ty prostory, kde jsou dřevěný obklady, ty se znova lakovaly nový světla, kuchyň a nová digestost, ta už je instalovaná a teď v zázemí vlastně se dělá pokládka linolea, čili teďka to je vystěrkováno a ještě jsme vlastně ten zbytek celý obložili deskami. K zemi byla stržena i kovová konstrukce s maskovací plachtou u občerstvení. Pro návštěvníky by v těchto místech měl vyrůst pár stána. Novinkou budou v areálu i tzv. Tremstany až pro šest osob. Nová bude i recepce kempu. Pracuje se i na volnočasových aktivitách pro klienty kempu a širokou veřejnost. První sezónu v kempu pod taktovkou městských lesů Hradec Králové, ale zřejmě ovlivní opatření s pandemí koronaviru. Některé akce i pobyty už lidé odsouvají na jiné termíny. Neruší se ty akce a lidé i to přesouvají spíše pobyty k těm podzimním měsícům. Takže doufáme, že ta sezóna proběhne normálně a spíše vlastně v tím, že vlastně se dějou ty problémy v republice, tak ty lidé zůstanou tady a připravujeme se spíš, že ten kemp bude plný a bude, bude tady více lidí než je obvyklé.